Vlad Cosma, prima reacție: în a sublunie se de la înalta curte, e un motiv de bucurie. Sunt clipe tensionate pentru familia Cosma care a subliniere ca din moment în moment, în alta curte de casacie sublinierei justicie, se vin cu sentinței definitive în dosarul în care fostul pre-subliniere al Consiliului Judecean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat în prim instant la 8 ani închisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani închisoare. afectat de întreaga situație, Vlad Cosma a evitat pe cât posibil să interacționeze cu jurnalele sub lumiere timp prezent și la Curtea Supremă. A refuzat să răspund întrebărilor despre senting, despre cele mai recente dezglui, rezumându-se la amensiona ce este bucuros ce va deveni curând stat faptul ce a zis sau în aceste zile voi deveni tate un motiv de bucurie. iar în zilele următoare vei voi răspunde la toate întrebările. Le-a spus Vlad Cosma jurnalist subliniererților. Pe 11 aprilie 2014 procurorii DNA au trimis în judecată sub control judiciar pe Vlad Cosma, acuzat de trafic de influență, sublinierea pe Mircea Cosma, pentru luare de mit sublinierea abuz în serviciu. Omul de afaceri Rezvan Alexe a fost acuzat de trafic de influență, sublinierea i. dare de mit sublinierea fostul director al direcției patrimoniu din cadrul CJ Prahova, Daniel Alexandrescu. De luare dămit de subliniere i abuz în serviciu. În acela subliniere i dosar, omul de afaceri Rezvan Alexe a primit 2 ani subliniere i șase luni de închisoare cu executare, iar fostul director al direcției patrimoniu din cadrul CJ Prahova, Daniel Alexandrescu, a fost condamnat la șase ani de închisoare.